טוב אז... לא לא לא... בוא נשאר מה הייתכי מהרצה סיילת? או מה? מה חדש? מה? מה כתש? חדש דשק? מה? דשק? דשק, אני אוהב מה, רחול דשק או... לא! דשק, דשק את את חדש? את רוצה עשר? חדש Dan is je vrienden het is כן, een kind, oké, kind, kind. Zo haken. Beter. Zo haken. Bahala wat jullie, hij doet alles weer, maar klinkt best. Oké, we gaan. je gaan רבחאי, אתה דשא-דשא, אבל כאילו, של גן סאקר? או... בגן סאקר אין כבר דשא. לא. בגן סאקר, יש מלא מגרשים. בגן סאקר חדש. בגן סאקר, דרמון גן מיד. יש סאקר. את משחיקת כדורגל? אה... נשמע לדשא? נשמע לדשא. אה, מציין, בואו. נשמע לדשא. שיבחר שיבחר שיבחר לא שאלה 1 0 שיבחר לא שאלה 1 0 תגיד שם мама то ли תישמע זה כבר הרבה זמן שאני מי אהב את התרבות ישראל אבל זה קורא רב זמן חדש לא אהב את התרבות ישראל זה קורא רב זמן חדש זה קורא את, מצל... את הסיפור של אוחנה זה קורא רב זמן ש... אני, יודע, אני לא, אנחנו יש